Вони старі, вони свої працювали, вони запрещені конвенціями, і я був уверен в своїй правоті. На сьогоднішній день я вибачився. Ці міни використовуються в великому кількісті. У війні ці міни використовуються росіяни. Євгеній Гук, полковнику відставці, служив сапером у повітряно-десантних військах. Каже, міни мають інтелект. Вони різні за формою та розмірами і зовсім не схожі на ті стереотипні круглі з розтяжками. Це міна ПОМ-3. Вот она ПОМ-3.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 Сама міна пуста, вона более більше 100 кг, тобто 100 кг осколков. Здесь в цьому міні, знаходяться 37 кг зруйнівальних речовин. Ошибок не прощає. Оружие страшнейше. Служить для руйнування бункірів, підземних укриттів, убежищ і так далі. Це міна, к сожалению, з війни. Вона з історією. Наталія Поляниця, Олександр Горішевський, Суспілне Новини, Хмельницький.